Simona Halep-Terez Bunat, juctoarea care a spulberat-o la Indian Wells a fost eliminat de la Miami. Juctoarea japonez de tenis, Naomi Osaka, a fost eliminat vineri în turul al doilea al turneului VTA Premier de la Miami, Florida, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind învins în două seturi. 6 la 4, 6 la 2, de ucrainean în Caelina Svitolina, numărul 4 mondial. Osaka, 20 ani, locul 22 în clasamentul înfta, sublinieră Ica, sublinieră pictoarea turneului de la Indian Wells duminica trecut 6 la 3, 6 la 2 cu Rusuae Cadaria Casat China, a încheiat astfel seria succeselor, 8 la rând, între care un duel miercuri în primul tur la Miami în fața fostului numărul 1 mondial, american ca Serena Williams. 6 la 3, 6 la 2. Osaka o pe Simona Halep în semifinalele de la Indian Wells, cu 6 la 3, 6 la 0. Naomi Osaka a trecut de adversară redutabilă la turneul de la Indian Wells, pe care la a Tigat, Maria Rapova, Agnes Caradvanska, Carolina Piscova, Simona Halep. În turul următor de la Miami, Elina Svitolina va juca împotriva căsublinieră toarei din Măciul care le opună pe australian Daria Gavrilova, cap de serie numărul. 26, sublinieră i-germanca Andrea Petkovic, venit din calificări.